De convencions del Museu Cerdà ha acollit aquest dimecres l'acte d'entrega de premis de la segona edició del Certamen Internacional de Cortmetratges de Cerdanya. El certamen és organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i té com a objectius principals la promoció turística de la comarca, la promoció de joves talents i la projecció de la comarca de Cerdanya com a plató cinematogràfic arreu del món. Bueno, aquest és el segon any que, que fem el certamen internacional de curtmetratges de Cerdanya. Va sorgir l'any passat amb una, com una iniciativa del grup de recerca perquè bueno, no ha, creiem que havia, la Cerdanya havia de tenir un concurs de curtmetratges tant bueno, tan, tan per prestigi com perquè creiem que s'havia de potenciar sobretot els, els joves talents. En principi això està dirigit a directors de menys de 35 anys Eh, i volíem sobretot promocionar el talent jove. D'altra banda, doncs, bueno, creiem també que s'havia de promocionar també el curtmetratge en català, hi ha un premi específicament pels curtmetratges de, en català, i a part d'això doncs, creiem que és una, una manera de, de potenciar també el turisme perquè doncs, perquè per entrar a la Cerdanya doncs, dins del món de, dels curtmetratges i, i difondre el nom de la Cerdanya doncs, arreu de, de, dels certaments de, de curtmetratges que es fan a Espanya i a, a l'exterior. La gent ve de tot Espanya, de moment de fora d'Espanya, no, bueno, l'hem passat per rebre un, però aquest any no hem rebut cap, eh, però bueno, arriben aproximadament de l'ordre d'uns 100 colmetratges per a edició. això és moltíssim, aquest any ha hagut una mica menys, s'han entrat 80, però també perquè el termini ha estat més, més limitat eh, en el temps. I la veritat és que la qualitat dels formatatges és, és molt bona, és molt alta. De fet, costa bastant, als jurats, doncs els costa bastant de fer primer una primera tria i després d'escollir el guanyador perquè realment el nivell és bastant, bastant elevat. Que te deca puta vuelta! No soc mi persas. Sori, joder. Sori, qui no es venir. S -s sé què pots pensar, però jo he vingut aquí per això. T'ho veritat. Que no te muevas! No em vols deixar parlar. Què coña sos aquí? Quantos sois? No es muy malo, estoy buscando... pero espero comprendas esto. Como des un paso más, te pego un puto tiro. ¿Queda claro? ¿Vos haces la puta arma? ¡Túbelo de mi altera! te haces la puta puta vagada! ¡No me haces armada! ¡Túbelo de Tienes 40 años y busques pelea. Ángelón, da igual lo que ganes. Y es un perdedor. Y no, no tienes buena esperanza. Mira, Quintana, te doy el 20% y ni una perra baja. Tengo cosas más importantes que hacer, coser braggles. ¿Coser braggles? Como quiera, se lo dirá el barbero. Y si te arrepientes en la pelea, empieza a las 7. Adiós, soy Suerte, angelón. Cuídate la cara. No se preocupe, señora. Y acuérdate de subir la guardia. ¿Y a ver qué? El número del diablo, la niña vomita los dos patitos y el personal de Marco. no se te olvide. No te piensas, eh, amigo? El Premi al millor curtmetratge ha estat lliurat a Salva Martos, amb Terapia de Choque, un curtmetratge que parla de l'acceptació social i familiar de la homosexualitat y terapia de choque pues nada, pues trata la historia de una madre un poquito un poquito razonaria, un poquito chapada a la antigua, que su hijo es homosexual y entonces lo encierran en una habitación de hotel para intentar que deje de ser de ser homosexual. ¿no? Esta mañana he llamado a una agencia de mudanzas para que vayan a buscar tus cosas a ese tugurio en el que vives. Vuelves conmigo. Qué ilusión. ¿Pero cómo ha podido hacer eso? Porque no soporto que vivas en ese barrio, tan alejado del centro, con esa gente tan rara que va y que viene todo el rato por la calle paseando. ¿Qué busca? ¿Qué hace esa gente? ¿A qué se dedica? ¿Alejado del centro, mamá chueca? Está al lado de Gran Vía. Por eso mismo, muy lejos de la urbanización. Ese es tu ambiente. Entonces el, el, el corto lo que trata es eso, ¿no? como, como a, en las relaciones familiares a veces son las más complicadas, como los padres muchas veces no quieren que los hijos sean lo que son por naturaleza y bueno, mmm, elegí el tema muchas veces y la gente me pregunta por qué has elegido el tema de la homosexualidad ¿no? y simplemente pues nada en concreto, ¿no? pensé que era un buen tema para, para digamos la metáfora del corto porque que la clara.